සුබ දවසක් ඔයාල හැමෝටම පිළිගන්නවා අද සිරිශාණී YouTube channel එකට අද වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන වැට්ල දිකන ලෝගෝ එකක් Yahoo එකේ ලෝගෝ එක. ඔයාලට Chrome එකට යනකොට එහෙම නැත්නම් browser එකකින් යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. උදාහරණයක් දෙන්නම් මම දැන් මෙතන cat කියලා search කරනවා. cat කියලා search කරපුවාම ඔයාලට ඒ වගේම ලැබෙන interface එකත් ගොඩක්ම වෙනස්. මෙතන image වලට ගිහිල්ලා ඔයාල බල ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර කලින් තිබු Chromebook වෙනම interface <tractic> එක. ඒවත් වගේම මෙන්න මෙතන යාහු කියලා වැඩලා තියෙනවා. අද කතා කරන්නේ යන්නේ මේ යාහු කියන එක remove කියලා. ඔයාලා new tab එකක් මෙතන තියෙනවා. tip මේ tip තුන උඩ පස්සේ අඩ බලලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා සර්ච් එන්ජින් කියලා සර්ච් එන්ජින් කියන එක දෙන්න සර්ච් එන්ජින් කියලා දුන්නාම මෙතන තියෙනවා යාහූ කියලා යාහූ කියන එක ගූගල් කියලා දීලා එකපාරක් රෙෆ්‍රෙෂ් කරන්න එකපාරක් රෙෆ්‍රෙෂ් කරන්න ඊට පස්සේ මෙතන ගූගල් කියලා වැඩනවා දෙනවා ඊට පස්සේ න්يو ටැබ් එකක් ඕපන් කරගෙන දැන් බලන්න දැන් ඔයාලට සුබරුදි ඉන්ටර්ෆේස් එක ලැබිලා තියෙනවා esi ado, notre 댓글 vous décoraTION dans la vidéo ici, clique puis comment et me abom. cliquez re ли fois sur la vidéo like comment www.grammean.com seTeleikkaignez j sapscrib fellow said